To nepiju, je to divný, ale nema, nemusím becherovku, jo. nemám ráda to to, myslivce, ne? mm, nemám, nemám ráda. Jako, jak je to aromatický, sladký, tak to mi nechutná. Malinovku s nesnáším, kofolu. Okay. Kávu třeba, bílou kávu, naeko. Jako. Vůbec. Jako. No, já mám nějaké laktační problémy, takže možná je to dáno tím, takže to, to nepotřebuji pro život. Jako, a ty, Janu, co nepiješ? Slivovici. Tak já, no, takové ty tvrdé úplně, to mm. dneska je úplně výjimka. Ale to je becher, jo? Tady to je tohle becher. To je becher, to Ale nemí. jinak já to, mm. to nepiju. Nepiju vůbec pivo, což je na Čecha dost zvláštní, ale pivo si dám rád s limonádou, což je taková německá specialita, tady se tomu říká rádler. Co nepiju, tak je určitě vodka. To je, to je prostě oheň. Ještě jsem dokonce jednou viděl, jak Rusové, já tady nevím, co to bylo přesně, ale byl to nějaký drink založený na, na bázi vodky, tak to zapálili a fakt jako hořelo. <laughs> a pak tam to vypili, tak jsem si říkal, jo, to je opravdu oheň, který jako pí a to nejsem schopen vypít.